الله الله الله حسنة القوابين معا لا هوزاء واديت من جاز لالحاني حسنة القوابين معا لا هوزاء واديت من جاز لالحاني للي لهب بربخ ما يفصر في عشاء حلمة تحقق بهالليلة نظر الله من الفرح ألوان ومن الشعر حنا أنا ست القوافي في الاوزاع وزاع من جاز لالالحادي من جاز لالالحادي الله الله وابوك ناصر وبوف يفخر حقكت حلمة بتخريجي ومثل راحت كم تسهر أميرة زفت باشيرك أصل العتبي هلا طلاه تاريخهم مشيد بصروح وهم هل العز ورجاله وبابهم مشرع ومفتوح سقت القوافي مع الاوزان وهدلت من جاز للالحاني وهدلت من جاز للالحاني خطنا على القوافي وصوت الدان نرقص على لحن الشيله أنت <تصفيق> بجانبي